با تاریخ کې په اولنی ځل یو خلائی جهاز نور تا د نږدې کوشش کړی دی ترپاره کول سولر پروپن می جهاز دغه کارنومه با همیشه یاد ساتل شي سکچي د نور دغه ګرمي نو یو وا وسپنه برداشت کول شي او نو یو غټه خوبې سوال دا هم پیدا کیږي چې پارکر سولر پروپ نورتا نږدې دغه گرمی تا ویلې کیږي ولینا دا پروپ پسونه نه بلکې پلکونه درجه حرارت باندې نورتا نږدې دغلطکار څنګه کوي صحی یټس چینل کې یزری بیا توستا حرکلی د کال سو په شروع کې خل ساسانانو د نور د لتونون په دوران کې صدااسې عجیبه سیسونه او حدل د نور نه د راتون کو شوعاګانو د چاپو لمباور نور راگانو د رنګونونه د رجهرانت ازه لګوله او دغه کار لاندې د ضمکنا د سپیکټرو په مدد سره کوی شو. یا څاتې چې نور در ناګانو درنګونو او تدې د شواګانو چپو او ګدوالې دارک کنیکشن د درجه حرارت سروي خود دغه لټون په دوران کې سایززانانو ته چې کم رازونه مخې ته راغله هغه تر اوسه پورې حمله ندی حل شوي هغه چې دا او قتل چې د نور د لپاسنې سطحې درجه حرارت هو 15.5 ډیګري سنتيګریټ دی خود نور دا لګ او باندې چې کومه ده هغه تا کرونا اټموسفیر ویلې شي د هغه درجه 500000 ډیګری سنتيګریډ نه هم زیات د نن دغه ستنور تخپل درجه حرارت نه هم سره زیات دی او د دې مثال داسې دی لکه چې د اور نه پرې رکی سری نور هم ګرمي کېږي دا یو د راز دی چې دا راز معلومول پر سائنس دانان د 300 کالونو لګیا دي او لټون کوي عام طور باندې د غځې د نور پر وړانداګانو کې پټوي کوچلا نور تندر لیدلې ویني دابیا په نظر ښکاری یا بیا د غځې د کرونوګراف سنشېټ ټکنالوژي په مدد سره لیدلې دی 1950 کې د ناسا په وجود کې دراتلو نه بعد ډیر خلایي مشن وشول د یو نه بل سیټلایت او خلایي جاځونو په خلا کې قدم کې خو دنور نور دغه دو مختلف زیات او کم درجهارت پندې پهاکل پاه پهکاروا چې او 10ې سپس پروپ جوړ ل شي چې هغه نور ته رسیده شي او دغه ټول راو اخکاررکی او چې بیا دغه پروپ په دغه پ لا کار ډګری سیگریټ والځ کې هم دنور نور لتون اوککیې۔ خداکار دمراه اصان نو، سکه چی دغز دمراه گرم چې چی ده غی اندازه لگول هم ډیره زیاته کرانه ده، تو عام وسبانه پا پندره سو در جهارت ویلی او د دنیا ده طولونا سخت وسبانه تنگ ستن ده، او ده دغی وسبانه ویلی کیدل پا دریزره سرور سوا دو ایش دگری اینه د نور دغه لپاسنې سطحه 44 درجه حرارت کم ده دغه دواړه وسپني ویلي کولې شي نو بیا سوچ وکي چې د کرونا په دغه لړ کې چرته چې درجه حرارت په لکونه د دغه دوو وسپنو باندې ځا نور ته نیز رسول ول دغه سولر پارکر پرو جوړول مسله خو خدا نور ته رسول دغه نه هم غټه مسله و نور هاغه شیدې چې د زمونږه نظام شمسي په یوم مټکی ټول رانه دي او دیتان نیز دی ډیره زیاته ګران را اول خبره خدا ده که چرده یو سیتلائیت زمکی ته اخکه تا راکو زول په کار پکار ده چه منگ ده هغا سیتلائیت سپیڈ کم کو دلیل پارا چه ده زمکی کششی سقل یعنی گریویتی دغه ها ځان زان طرف تا اخکه تا او کدا سرهټلایټ نظمکنه علاوه نورو سیارو ته لیږلو د دې سپیډ بیان زیاته ولې شي د دې لپاره چې هغه د سمکې د مدارنه په هر ووځن ځنن ک جهاز مریخ ته او باسی نو هغه له په کار د چي په مدد باندې دغه جهاز د سمکې مدارته او نو بیا دغه سرهټلایټ په صحی وقت په صحیح زاویه په صحی سپیډ سره د سمکې نه تا ویسته شي دغه خلایي جهاز بهر تا د ویستو د د ډیر زیات طاقت وي دی بیا د ځمکې مدار ته خو را خو ددی نه بعد بیا دغته راکټ نووي په دغه خلائی جهاز کې لې درې شوی وړ کې راکټ په مدد باننددي بیا ددي خلائ جهاز سپیر زیات کري شي. مریخ سیاره چې د نور په مقابله کې ځمکې تا زیاته نږدې ده د دې وجه په کوم زاویه چې د خلایي جهاز بهر ته ويستې شي دغه زاویه دومره زیاته نه وي خو د نور او د ځمکې په منځ کې فاصله یو سل پنځوس ملیونه کیلومتره ده د خلایي جهاز د ځمکې ته مداده د نور د مدار ته ويستو د لپاره یو غټه زاویه کار ده او د دې د لپاره توانایي طاقت هم ډیر زیات پکاره ده خو دغه مر طاقتور راکټ لا اوسا پورې نه جوړ شوی ناڅابه یا دا فیصله وکړه چې دغه پروب یعنی دغه خدایي جهاز به د نور په زیبني وینس سیاره ته لیگل شي وینس د نظام شمسي په دریم نمبر باندې سیاره چې د حقي د ګریویټي په پا طاقت باندې پدې پا پروپ پروب نورタニز دی او لیگل شي خو یو مسله بلا را پیدا شو او هغه داوا چې د وینس سیاره ګریویټي یعنی کشیش ثقل کم دی څومره سپیډ چې पार کړ پرو بین دغه خلایي جهاز د پارانورته نږدېت لوده لپاره پکار وو هغه د پر لازمي و چې دغه پرو په د وینیس سیارې نه څلیرش پیری ګرځاپی را تاویګ نو هله بعد دغه پرو نورته نږدې رسیده شي په کال 2008 په 12 اگست باندې د کیپ کنیورل سټیشن نه دغه پرو نور طرف شو میشن لپاره بیا ناسا د کالو پلین کې خوتو نورته نږدېت لود لپاره په بیا دنسسیار نه ساللی ریس پیرې تعلو مدد اخستلی شو او په دغهې به ودررس ګینټې دسې را ي چې په هغ کې به با بنور بندې لټون کولی شي یعنی پورا په اتو کالو کې برپیا دغه پروپ په با نور باندې صرف نه سوه ریسرچ ریسچ کوی شي په 18 آپریل 2010 کې ناسا ساده خبره کنفرم کرا چې دغه پروپ بل په اتم چکر کې د کرونا دغه لړتا اور اسید کمچین ورته نږدې دي او د نور دغه کرونا لیر د نور د لپاسنې سطح نه ډیر زیات ګرمو د خبرات دغه پرو بیا حقیقت ثابت کړه خو اخر دا کم طاقت ته چې د نور دغه کرونا لیر د نور د لپاسنې سطح نه هم سل برخي زیات ګرم ساتي په دا حالت دا پارکر سولر پروف ویلیکيږي ولینا دا پارکر سولر پروف طرف چې کوم نورتا مخامخته حقيقي څه داسې پردی لګېدلې چې هغه د کاربن فوم نه جوړ دي داغه فوم عام فوم ندي بلکې دای خصوصیت ور باندې د نور د درجه حرارت د ابزرب کول یعنی جذب کولو او لپاره ډیزاین کړی دی دا فوم د دننه 90% خالی دی کم چې دغه هيټ شیلډ نور هم مضبوط وي دیلووه یو بند پرته هم چا پیرري شوي ده چې غ ته کاربن کاربن کمپزیټ ولی شي چې هغ د ګریف او دریزن نه جوړه کړی ده دغه میې بیا په ډیر ګرم درجه حرارت پندې ګرم کو چې د هغې ن بیا کاربن خپل اصل حالت ته واړو او تاسو تاسوستا پته ده چې کاربن کې حرارت ډیر خل پاس کې دی شي او اخره کې دغه پروپ دغه مخه کمه چې نور ته مخاوهخواه په غبانندې وای سرمک پینټ هم و کوو د دیر دپاره چې دور راه په دیزی باندې د لګدونونه مخکې د دی ځ نه اوتنبیږ او د دغه شیر نوره حصی هم په داسې طریقه باندې ډیزایین کړی دا چې هغه د دیر ټول پروپ خیال ساتي خود د دی ډیرمهنت باوج هم دغه پرو بیا نور ته نزدي500جه ته ګرممی برتاش کوی شي په د نور د دغه س دغه حرارت کومه چې کورنه وايي 15°C دی. خو دا د مور گرمایش د څنګه برداشت کې په دی په اکول ځان هم ده. خبردار. ټرمدینامکس ماهرین وایي چې حرارت د یو ځنا بلځته رسېرو لپاره یو لاره ضرورت وی. د زمکه ابو هوا مونږ ته د نور درجه حرارت د وړو ذراتو او د بخاراتو په را رسوي. او ده ده غیده وجه منگل ده هم گرمی کیگی او که ده ها زرات کموین و منگتبه ده نور گرمی هم کمارا رسی او ده ده مثال ده سیده لکه په گرم و اوبو چیز منگا لاس سوسیده شي خو په ګرم اوون کې منګه په آسانه سره چې سونه بهر راویستې شو او دې وچا دا دا چې د بو مالیکول زمنږ د لاسونه سره ټچ کېي خو په اوونکې داسې سنووي چېغا زمونږ لا سره ټچ شي ماین دا ووی چې د پاارکر 16 پروپ کم حسا چې نور ته محامخته د غې درجهارت 12 ډګ ډیګ او کممه سا چې د نور په شا طرفته د هغې درجهورت ته ماډګ سیګټ کدي هغ کې داسې سنیشته چې هغه ګرمایش د یو ځ نه بلجته اورسی همدغه وجده چې پاررک سولر پروپ نوورته په دومره نزدید لو بااندې هم نشیویل کې دی امید دی چې د ظحیر سټ چینل تاخواه ویډو به هم ستاسوو ډیره وښه شوي په کمډ کې منږ ته ضرور او آه